la desaparició d'un rei Mac. Aquesta nit, mentre passava per les cases, ha estat secretat per una estranya parella. Alguns diuen que celebraven un comiat de sotés, d'altres diuen que es tracta d'un casament gitano. El cas és que la policia encara... Oh, oh el bú! Que guai! Mollos! Oh, oh, oh. Mollos! Ah, que feliç! Mollos! Oh. Mollos! Oh, cuantas ampollas de cava! Definitivamente! <sussupen> ¡Soy la burbuja de Fresenet! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué dolce! ¡Li dan un muy buen gusto a los bollos! ¡Una otra! ¡Vaja, vaya! ¡Així cobriré el regal sin esperar per qui? I el meu regal? El teu regal! Segis Mundo! El regal de Cuno! Eh? Uh, ask the guy who sits on the chair. If you want to know... Segis Mundo! Oh Cuno! Calla! You? Okay... McKay. Estimat Rey Mag! On és el meu regal? Oh, deixa'm! Aquesta veu em resulta familiar. Ets el Bru? El bro és el èximbol de la immortalitat! Desrojaremos l'amor. Tus mi, jo és mi cor. Vamos a perder el món. Quina gràcia i quina casualitat! On són les píndoles de la immortalitat? Oh del Bruú! Escolta, escolta, mi de proposta. Vaig escriure una carta i el res mags l'heu ignorat. I per això temps s'ha arrestat. El Pare no bé causat, que ho sap que avui la immortalitat i no tinc ganes d'esperar. Oh! La immortalitat! Em sembla molt bé, però les píndoles de la immortalitat les heu portat a mi. No sé si on les he deixat. Ría, ¿quién son? Se las comió.